אבל הרבה פעמים יש באמת ‫רובד רגשי בסיפור ‫שמספר או רובד עליו ‫או לפעמים גם זלו, ‫ובאמת אם אנחנו נצליח לקלוט ‫מה יושב שם מתחת ‫למה שמספר באופן גלולי, ‫נוכל להביא לו חוויה ‫באמת מתנה מאוד מאוד מיוחדת. ‫אני יכול לתת רק איזו דוגמת, ‫נדמה לי שהם הפערנו ביחד בתירת צבי, ואיש אחד יקר מאוד שסיפר על זה שהוא אחראי על, על, על לקבל את פניהם של כל מיני קבוצות שבאות להתארך בקיבוץ והוא לוקח את הנחד האוכל ולמחליסה ולרפק וככה זה ובטירה יש מין עשורת עמוקת שנים של, של קבוצות שמגיעות לראות את הקיבוץ והוא מספר שבשנים האחרונות הוא מוצא את עצמו עם הרבה פחות קבוצות ‫ואז הוא צריך כל פעם ‫לאנטר כל מיני דברים ‫כדי להצליח להראות להם את הכול, ‫וכבר הרבה מהדברים שפעם ‫ Liberty Overwatch Hayır יכול להראות, ‫היום כבר לא יכול להראות אותם, ‫כי הם כבר לא אותה דבר ‫美味ה מחמיסה ‫לא משה את הפאן, ‫האחד האוכל כבר נשגר לא שיקוף כזה ‫שבאמת equally alert הביתה אני בעצם, ‫ועשינו רואה איזה כזה מצחק, ‫ולכת וסך הכול נהנה, ‫אבל בדרך הביתה אני קלטתי ‫שהסיפור שלו היה בעצם... ‫על השתום. ‫-האין, שברון הלב. ‫האין. ‫-האין. ‫על שברון על הגעגור ‫למה שהיה פעם. ‫אבל אנחנו לא הצלחנו לקלוט את זה ‫אונליין. ‫זה אסור להחזור הביתה אחר פעם. ‫-נכון. ‫שמופיעים צריך אני חושב את הסיפור, והוא נראה לך מהם, אם נהיה תופעים באמת את הסדר הזה של להרגיש מה עוד שם. עוד שנייה לפני שיוצאים לבמה כדי לושב מה היה שני תחת, זה יכול לתת באמת לסופר. אם נקלוט את זה ונביא את זה, זה יכול לתת לו מתנה רופאה. אפשר להגיד משהו? אני חושב שזה יכול להיות גם מסוכן. זה יכול להיות גם מאוד מיני דם. כאילו שמים לו soft דלק ככה, פה לא תצקינו תחא, אין חמה לא צבי, אין חמה לא רות. זה, אוקיי. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אז לא, לא, לא. אז לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. בדבר כזה, לא. רגש אמיתי לא. לא, לא, לא. לא, ‫כאילו, יש בזה גם איזה... ‫לפעמים אני צריך בזירות, ‫לפעמים זה דיניי נפשות. ‫-כן. ‫אני חושב, המילה, הביניי, ‫מילה היא פחות זירות, ‫אלה יותר רגישות. ‫-אוקיי, אני חושב שכל עוד אתה ‫עובד עם עמדה אמפתית כלפי המספר, ‫הוא ירגיש את האמפתיה הזאת, ‫והוא, כשליח ציפור והקהל, ‫ירגיש את העמדה האמפתית ‫של השחקנים, אז יכול יותר ‫להביא עוד רובדים. ‫אם אפשר לזכור שיש דרכים ‫בשביליהם או להביא את הסאבטיקס ‫פחות מהעימות עליהם. אפשר, אם לא רוצה לדי סאבטיקס לי בתור הזה חפק ‫בתור הזה משהו כזה, ‫ואז כאילו זה הדבר המשונה, ‫ואז אני יכולה גם להקציג ולהגזים ‫ולדה לדי סאבטיקס שיותר נרגיש, ‫כי זה החפקת שאומר. ‫במלא, זה דמות כזאת מצוקמקת, ‫אז לא... ‫שומחן של חד ארוך... ‫-גם כששרים זה ירק. ‫נכ يعني מה שאנחנו... نحن زي اوكيشمر والتارغيليين شو عمر سا بس بمعنى هيتوا بريفيليجيا كان تطبيق بين التوخن كان بين التوخن وبين الساب של צבע צבע צבע وادس كي لوسف بصوره נפרדת, توخن وادس לשלב كلين يسار تيكستين ناخذ بينهم وبعد כך لكرهو تينسركت تيكست كذا شنو مشمور وكل طعم كيلو ناخذين الساب تيكستين اخلينا التوخن ذا تيكست كمش عمر يقول ذا تيك אבל גם יציאו וustumים שזבא ביא חל קש, אתה חנה גלויק, אתה חנה יסימו, ונמצא גם קילו אז זה נחט על הפרטים, ובמה קורה? וזה נחט על רגיש, ואתה חנה יסמו, זה זה ביא מוד מוד מוקד. אנחנו כל מה קיימים על ג'אגרינג הזה, אנחנו מרגישים, וانا אדם, מאמנים בז, תחפצי. אנחנו גם ממשחקלים, ומנעים את הכל. אז מה שאני אחרי הסקה? בדוק, אני אעשה על החלקים האלה. עכשיו